Még jó, hogy szerencsét kívánsz neki! Basszom, hogy minden szarrald el, ímáltad, hogy én völk ekkora szerencsét nem vagy, nem tudom mi adó. Elfix. Jól Egy tüske! <gül> okay. Nem Ne visz el másodét! <gül> oh. ez. úgy ez, meg vissza fogod segíts már! Jövök! Hát te tényleg meg, nem volt lóc is meg mondja.